مبروك يا سلمان يا شيخ السلاطين، يلي لعرسك اللينا حاضريناه، مبروك يا سلمان يا ناس لغازي، يلي بطيبك اللي درب تنيره، مبروك يا سلمان يا شيخ السلاطين، يلي طريقك بيبي لاجلك نسيره، مبروك يا سلمان يا ناس لغازي، يلي سلمان عسى حظك الزين والعين مع وجدان بتصير قريرة وجدان خذتها الزين من كافة أهلين صارت على عرشان وذا أميرة نفرح بكم وانتم على دامت سنين مبروك فرحك والمشاعر غفيرة يا أم سلمان لو كتبنا دواوين مبروك ما تكفي بفرحة كبيرة ومشكوري يلي جيت من ذلك العين واهلا بحفلة للعطايا كثيرة مبروك مبروك يا شيخاص سلاطين يلي لعرس كلنا حاضرين مبروك يا سلمان يا ناس الشيطان السلاطين يلي طريق الطيب لأجلك نسيره مبروك يا سلمان يا <تصفيق> حب